ويبدأ توقيت الجديد مساء الاربعاء منتصف ليل الاربعاء الخميس القادم نمشي على وقت المتطورين المتقدمين مش على وقت المتخلفين والراجعين بوقت كوكب بري ميقاتي كان عم يبحث بموضوع مهم ومصيري عن الساعة كان على أرض الواقع وبنفس الساعة مؤتمر خطير عم بيصير <تصفيق> <تصفيق> طلعنا واحد حقه ربع عم بيهدد بتسكر يسكر مدرسة مسيحية بالجيل أول شيء تنقلها على بلدك قبل ما تطلع تحكي لحنقوم بتسكير جميع مداخل مدرسة دير مارشيربال الجيل لحتى الساعة 7 بتوقيت الدولة Thank <laughs> you.